Перше, що запам'яталося, що чемпіонат від самого початку вийшов достатньо результативним і команди від самого першого ігрового дня почали забувати. Це радує. Почалося все з цього автоголу. І потім після автоголу якось воно так все пішло достатньо весело і результативно, що почало реально радувати футбольних болівальників по всьому світу. Але от зараз, останній його день, от він не порадував. Тому що пішли нульові нічиї вже, пішли загалом нічиї, футбол став більш прагматичнішим вже зараз, і після цього стартового туру, мені здається, що я так раз другий, він вже буде вирішальним, і після цього другого туру, і в другому вже загострення, там підуть і серйозні протистояння в групах за вихід до дійни восьмого фіналу. Порадувала Німеччина, але з іншого боку, оскільки я трошки за неї насправді вболіваю, з іншого боку, мене вона, ця перемога з рахунком 4 4-0 не дуже радує і тішить. Тому що зараз всі почнуть говорити, розхваляти збірну Німеччини. Свого часу вже я вже пригадую, колись Голландія Євро 2008 розпочинала із перемоги 6-1, по-моєму. А потім, як вона, зрештою, закінчила чемпіонат? Програла Росії. І всі говорили, Голландія після першого туру, претендент на перемогу Євро. Я ж пам'ятаю це все прекрасно. Це було скільки? Шість років тому всього все. І от зараз головне, щоб не почали говорити це про Німеччину. Мені здається, що ця перемога, вона дуже не хочеться, щоб злий жарт якийсь з Німеччиною, за яку я навіть трошки ж боліваю, зараз злий жарт якось зіграв з ними після рахунку 4-0 з Португалії.